ٹھیک ہے صبح ہوتی ہے اذان ہوئی ہے نمازی کوئی نہیں ہے اذان ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے مسجدیں پہران پڑھی ہوئی ہیں ہر بندہ مست ہے جی رات کو لیٹ سونا ہے صبح لیٹ اٹھنا ہے نہ نماز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ مجھے حقیقت بتائیں جب سے ہم نے یہ کام چھوڑے ہیں جب سے ہم مسجد سے دور ہوئے گئے تب سے ضلعت ہمارا مقدر بنی کہ نہیں بنی ہر بندہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے ہر بندہ پریشان ہے وجہ کیا ہے دین سے دوری ہے وجہ کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری ہے پھر ہم کدھر جائیں گے خالق بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے سب کچھ اسی کے پاس ہے ہم بدنے کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک بزرگ ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نہ ایک بادشاہ تھے پہلے اور اتنا عیاش بادشاہ تھی تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے ان کی جب ہسٹری پڑھی جب میں نے ان کا ایک تاریخ مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بزرگ کیسے ہوتے تھے پہلے ٹھیک ہے نا آج تو ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے کرم ہی اتنا گئے اگر ہم پتھروں پر بھی سجدہ کریں نا تب بھی ہم وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ بزرگ تھے بادشاہ تھے پہلے اللہ کی محبت بعد میں نصیب ہوئی بادشاہ تھے اور ان کے بیڈ کی جو حالت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ پہلے بھی وہ ایک بادشاہ کا بیڈ تھا پہلے بھی ایک بادشاہ کا بیڈ تھا وہ کسی عام بندے کا بیڈ نہیں تھا بادشاہ کا بیڈ تھا اس کے بعد بھی یہ تھا کہ ہر روز ایک خاتمہ کی ایک لانڈی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ ہر روز بادشاہ کے سونے سے پہلے وہاں پر سو کلو گلاب کے پھول کی پتیوں کو بچھاتی تھی مطلب ڈھئیمان پھول بچھائے جاتے تھے بادشاہ کے بستر پہ پھر وہ آ کے وہاں پر سوتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ لونڈی ہر روز وہاں پر پھول بچھاتی تھی ایک دن اس نے سوچا کہ ہر روز میں یہاں پر پھول بچھاتی ہوں آج ذرا یہاں پر لیٹ کے تو دیکھوں سکون کتنا ملتا ہے آرام کتنا آتا ہے تو وہ بچاری تھکی ہاری کام کر کر کے وہ جب اس بیڈ پہ لیٹی نا تو اس کو نیند آ گئی پھر ادھر سے بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کے بیڈ پر ایک نوکرانی ایک لونڈی سوئی ہوئی ہے اس کی اتنا ضرورت کہ یہ بادشاہ کے بیڈ پر سوئی ہوئی ہے تو پھر اس بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور حکم دیا کہ اس لونڈی کو اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے اور اس کو الٹا لٹکا کے مارنا ہے تو جلاد نے وہی وہ کیا لونڈی کو الٹا لٹکایا اور اس کو مار رہے ہیں اس کو کوڑے پہ کوڑا لگ رہا ہے پہلے وہ روئی فریادیں کرتی رہی کہ بادشاہ سلامت معاف فرما دیں مجھ سے غلطی ہو گئی پھر اچانک سے چپ ہو گئی چپ ہونے کے ساتھ ہی وہ ہنسنے لگ گئی ابھی گھوڑے اس کو لگ رہے ہیں سزا چل رہی ہے ساتھ ہی ہنستے روتے روتے وہ ہنس وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اس نے جلاد کو روکا کہ بھائی رک جا پھر اس لونڈی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ ہاں ابھی تو تجھے سزا مل رہی تھی ابھی تو تیری سزا ختم نہیں ہوئی پہلے تو تو رو رہی تھی وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تجھے تکلیف ہوتی تھی جان حلق تک پہنچتی تھی تو رونے لگ جاتی تھی تو پھر ساتھ ہی تو ہنسنے لگ گئی ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے سزا بھی چل رہی ہے تیری تو وہ لونڈی جو تھی وہ کہنے لگی پہلے تو میں رو رہی تھی کہ مجھے سزا مل رہی تھی اور درد ہو رہا تھا اور وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جب کوڑا لگتا تھا تو جان حلق تک آ پہنچتی تھی تو میں اس وجہ سے روتی تھی پھر اچانک میں ہنسنے لگ گئی میرے ذہن میں ایک بات آئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ اے اللہ کی نیک بندی تو کیوں روتی گئے تو پریشان کیوں ہوتی گئے تو تو کچھ لمحہ کچھ دیر یہاں پر سوئی ہے اس بیڈ پر اور تجھے اتنا سزا مل رہی ہے تو ذرا سوچ تو سوچ جو بندہ اتنا عرصے سے اس بیڈ پہ سو رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر جو بندہ اتنا عرصہ سے اس بیڈ پر سو رہا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا اللہ ہو اکبر پھر ذرا ہم سوچیں نا جیسے ہم اپنے بستروں پر سکون سے سوئے ہوئے گا پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائیوں بس زندگی کی حقیقت جو ہے نا اس کو سمجھیں میری بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے صرف ٹھیک ہے نا آج ہم جسکے میں بڑھ گئے ہیں آج ہم دنیاوی لذتوں میں بڑھ گئے ہیں ہم اپنی اصل زندگی کا مقصد بھول گئے ہیں حقیقت بات ہے میرے بھائیوں بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس بات کی حقیقت بات کہ کیا بنے گا ہمارا مرنے کے بعد کیا کیا بنے گا ہمارا کچھ بھی نہیں تو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے